Indulj el! Vára látnivaló Észak-Európa számos városában és vidékén! Skót kastélyok és várfalak, brit popkultúrális kalandozások, a balti nagyvárosok jellegzetes építészeti csodái, az örökzöld, egyben fagyos zordvidékek tökéletessége, és a legszebb tájakat akár egy hajófedézetéről is megcsodálhatod. Vár az IBUSZ több mint 20 Észak-Európai szervezetutazásának valamelyikén.